السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ إن شاء الله تكونوا بخير، جاتكم فيديو جديد، طبعاً اليوم يا شباب حدث فورتنايت، طبعاً ما راح يكون في كتير وانتاج لأنه حدث، فلا تنسوا لايك شير سبسكرايب وصلوا على النبي، وخليكم مع المقطع. انتبه أيها الطاقم، لقد قام السبعة بإعتراض الاتصال بين جنو ودكتور سلون. نعتقد أن نظام أسلحة النظام المتخيل سيجهز أسرع مما توقعنا. إن إلا لم نوقفهم الآن. فستدمر الحياة على الجزيرة كلها. ستتولى المهمة أفضل قائدة ميكانيكية في الواقع بأكمله. سوف تصدر الأوامر وسوف تقاتل أنت وفريقك. أعطي الكلمة الآن للنموذج. أنصتوا يا فريق الأسلحة. اليوم سنقضي على النظام المتخيل. للأبد هدفنا نظام أسلحتهم المصادم. فريق شاء ما الوضع؟ فريق المشجع يستعد عندما الطواحين تصلون للجزيره لهذا السبب يلقبونني بالاسطوره اها أه, <تصفيق> عالم استعدوا للعد التنازلي للانطلاق اوكي اوكي اوكي عمر عمر يا نوف يا سخفه أنا، ايدك <تصفيق> اه هذا الصخور حلو اي مكسور جماعه استعد لمناورات التملص أح الارضيه لا <تصفيق> مشكله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> تهاجمنا الكثير الى النموذج اتسمعين علم سقطنا دمرت كل الانظمه الاصلاحات ضروريه لنتحرك اطمئني، أعرف شخصا، قد حان وقت التألق. التجربة. كلها. لنظام لا اصدق انه نجح, نجح بل افضل لقد عدنا قضي على قوات العدو هذه فرصه هدف تحويل الطاقه لضربه النصر استجاب شفتنا الانتباهيه مهلا هل أصيب أحد؟ هيّا هيّا انهض لنذهب، لا أظن ستون سعيدة أننا هنا. أراك يا جون. ولديها دبابة، علينا التحرك، انخفضوا التعب نيران قادمة. لن تختبئ مني للأبد يا جون. لنقضي على الحراء. ما على ينتهي كل شيء نقطة الصفر تبدل الواقع ابتعدوا عنها والا تذهبوا ايًا يكون ذلك قبل القضاء على التهديدات اقضي عليه الحرم وسعيدة بوجودك، أخيراً سأتمكن من إنهاء ما بدأته، آشك، عاد الاتصال. مرحبا بك، جونز، نحتاج وقتاً. مهلا مهلا مهلا مهلا، أوقفوا النيران. ستور لست مضطرة لهذا. جونز درامي دائما، أي كلمة أخيرة؟ آه، احذري تحتاج يد العون فابعد مرحبا بالنموذج آه، من هذا تتركز نقطه الصفر على جانب فرصتنا المثلى لايجاده هيا حان دورك يكاد ينفد الوقت ستفجر البلورات نقطة الصفر تخلص منها نقطة الصفر تقترب الأخيرة نعم لقد نجحنا لا تقلق انا هنا شىء جد مهم شو يتبع والى هنا انتهى الحدث أدرى انو الفيديو تسليكي فانتظرونى فى الفيديو فى فيديو السيزون باقي شوية يعني هيك بس ست دقيقة وخلص حديد ف مع السلامة